Moi! Tässä Matleena Laakso, helmikuu, Tampere, 10 astetta pakkasta. Sormet alkaa olla vähän jäässä, mutta luminarskuu ihanasti tuolla kenkien alla. Otin tähän johdantovideoksi tämmöisen talvisen lumisen kuvan Tampereen Hakametsästä. Tuossa oikealla näkyy Jyväskylä, Tampere, raitio, ei raitio kun siis juna, junarata. Hetken päästä vien teidät pienelle kiertokäynnille, Jannin kohteisiin eri puolille maailmaa. Mä oon käynyt, käyttänyt tässä hyödykseni sekä ThingLinkistä löytyviä 360 kuvia, että sitten omia 360 kuvia. Mulla on muutamia vuosien ajan ollut 360 ja kun mietin, että missä mä oon eniten kuvannut, niin sanon kaksi teemaa, ylitse muiden. Toinen on se, että ollaan luokkatilanteessa ja demon. Opettajille, että miten 360 kamera toimii ja miten sitä voi käyttää. Ja sitten toinen on nuo ulkovaan matkat, eli niistä on viime vuosina ottanut paljon 360 kuvia. Ehkä on ollut itselläkin tarve, että kun aikanaan kuvasi paperikuvia ja diakuvia sitten videoita, niin nyt tämä 360 kuvaus on tuonut semmoisen kivan uuden ulottuvuuden tähän kuvaamiseen. Ei muuta kuin hyvää matkaa.